Pane Baxo, představte si, že jste budoucím ministrem financí, jste v úřadu. Jakou věc vnímáte jako absolutní prioritu? Jako absolutní prioritu vnímám... Mám tři věci, které vnímám jako absolutní priority. Tou první je směřovat do eurozóny. Tou druhou prioritou je boj proti daňovým rájům a odlivům peněz do daňových rájů. A tou třetí velkou prioritou je najít další příjmy do státního rozpočtu, aby bylo možné dobrat se k vyšší kvalitě veřejných služeb. A to se týká třeba i vzdělávání a tyhle věci bez dodatečných příjmů státního rozpočtu těžko, těžko získáme.